خويا <تصفيق> يوسف راشه اخويا يوسف عافاك لا اخويا طنيك لي تنيك ليا ستورج اخاي حتى انا على قد دوك عليه راه مابقاش عندي فلوس بغيت نصيفط ليا في الاغاني اخويا كتدخل كتلقى اغنيه تامر حسني عاطيني نسمع تامر حسني انا يعني؟ والله إيه؟ صاحبي راه مشى وين تائه اه اسمحلي اسمحلي اخاي خدمه صاحبي خدمه واه صافي قول لي بلا ما تسمع هادشي في, في اللايف لا سكيت او جي جي فوتكا الدراري غفطاو يلاه الدراري نفطاو بلا شي نشوفو يلاه الدراري يلاه بقات لاصقه هي هي ما تزدتش بحبه ما تزادتش بلا نشوفو تبارك الله راه كاينه الكومبيتيسيون ياك اوكي اصحاب لي راه 900 شيفة. طلعوا في فنهار واحد من غيرك صبي صحاك ها توه خلاص تبان شرب الدوا تشربوا ديال الدار راه راه اكشي لي حنا لي بغينا القلاوي حد دخلتو في كلشي في دقه واحده وكو دخلتو لذاك <تصفيق> اللي دووان اكس بيت ودرتو ليان ديالي بقيتو <تصفيق> كل لازم كل لازم كل خرجنا من نيمو انت ايه و وغا... غرامك حبي ليلي فوشلي انت ايه انت دابا انت ايه انت ايه انت انت ايه و فوق زكي <تصفيق> إلا فيفا الدراري يلاه نشوفوا فيفا يلا يلا. الدراري ما يفوتوش علينا. هذه هي القايده. ما نديروش ما نديروش واحد تشالنج نوصلوا لواحد العدد ونمشيو نلعبوا فيفا مرتاحين. 2000 اه كاينه. الدراري زعما اليوم فهمتي ما نبقى مسترمي لكم في تويتش لونج ستريم فهمت الدوز. فهمتي العالم يدوز ولكن الدراري فهمتي اح تاني ضربوا 2000 لا 3000 ما كايناش 3000 ولولا في الحرب. 2000 2000 حتى 2000 ما نقدرش نعطيك ما نقدروش هادو اللي داخلين كاين 1700 فيور 1700 صافي ولكن كاين اللي ديجا نفوت كاين اللي اللي ديجا داك الشيء قلت 1700 يعني التوتال كاع دابا اه اه اه 1400 اه اه اه اه كيتفرج في ولا كيقمر بفلوس بلا بي يا اخي شي حتى شي ولا قحاح بس ما راح حسب لي غادي المدرسة النتائج وسبحان الله ديك الليله ماشي غير كيطيح او شحال زادت شي 50 فولت يا درا شي والله تقرا 1400 ديال عتيز يدك لي يلا الدراري نوصلوها ل 2000 فهمتوا الدراري سمعونا نوصلوها ل 2000 فيفا فرحانين بعدها اي حاجه نديوها يا ايز ايز 2000 ايز نوصل الدراري 2000 بصح حق يصطح دراري لا درير لا لا باغي يا في الجيمين والله دريري عزاز عليا لكن انضحكم معاهم يا صاحب لكم واحد هو إلياس ما في اي مي بدل الكود الجيميل نسيتو و... و... سيمس بغيتك ما عمرك تربح حتى هذ القحبه لك 8 اسبوع في النهار كنطلبك طليبه غديريها في 5 دقائق هذ القحبه تتبعك كاع عليها سير تحوا ما تدخلش اخويا الرقمي سواش هذا كيربح هو غير اه اه ربح الثلاجه يربح في الاخر ها ورجع رجع الفوطي نعمل عيد هاي 1410 واه يلا جذب عسى غير تقولها مره وحده غتبقى تقولها لبنادم تقولها مره اللي كيبغيك راه غيدخل لي شو اريت شو اريت شوف اريت شو شو اخونا جاي طالع مكسيري راه ما نحبس فهمتي مخصناش نحبسو هاد الدراري حيت لحبسناه هاديك هي الحاوية يا غير ثقفك فيك بنادم ديك الساعة فوتكا مغنفوتيشان يا برو ديك الساعة <hesitation> أه ديك الساعة <hesitation> اللي خالي لي ربح حسن عندو يصايبلك الكونتنت كل نهار وجي ريح في الشاط ديالو و فيه فهمتي صحيح و ديالي كتفرج كتكتب ها, ها ها مية ألف مرة في الشاط كتضحك كتفلا كتجي تنشط مع صحابك دوز قيتة لعيبات في الاخر كنطلب منك طليبه اخويا ديالي دخل الفوطي جوج دقائق عادك خمسه دقائق سيت كيلاغي وعاد تعطيني عاد نص ساعه من وقتك هاي مره وحده نص ساعه من وقتك مره وحده هاك عطيك زبي عشرة السوايع وقتي كل نهار صحيح انا يعني انا عارفكم كات عزيز عليكم وكلشي كاتتنمروا عليا وتضحكوا معايا وتضلوا فيها فيا وتطلعوا عليا زبي ولكن فاش كتجي هاد الوقيتات هادو كنعرفكم كتوقفوا معايا يلا الدراري استا حنا غادي ديال شبابات بيست اوارد جيمنج ديال ديال احسن ستريمر في المغرب ثانك امين اي لاف يو برو وسامى ما بقيتش فيك بودكاستي ديديكاس فاطمه تينا برو نتمنى سميت تكون عطوك ديديكاس ودك عيد أضحى. I love you bro. أنا ود تذكري يا تردي. Thank you. اللي ودأو. Thank you so much راكم عارفين يلا تشو كانوا وصل تشو كاية ألف وثلاثين غاد قش ناقص بزاف خمسمائة وتسعمائة وستين يا علم دا وووسير على خو دي شي ساعه ونص وأنا كان هدار طلعت لك فراس يا زبي فوطة أنا فوطة ثلاثة فوطة مرة واحدة أخاي إيه لا كل واحد فوطة مرة احنا مزيانين ما لا نونيدا صعب داكشي شيء الخشونة أوسبي فهمت من زعما دري ريسبونس با هاد ستريمرز قويه انا انا كامل خسرت انا سلام عليكم. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام. مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك لي مرتاح. مالك مالك ام مالك ام مالك مالك مالك كي مالك مالك مالك مالك صابر مالك مالك مالك يا شيري هم بطولة يا اسلام برود يا شيري بطولي فيكم اكون شلعبتي رمضان دراتين اهلا بوس حكي اهلا بوس حكي اهلا بوس حكي اهلا بوس حكي اهلا بوس حكي على التروفي مكاين لا خلاص لا ما مديرينش هادشي الفلوس حنا اصلا ديرينها على التروفي عند هيستوريا الدراري صافي ما كنت... مكاين لا لاجي... فلوس لا قلاوي و مبغيناش حنا غينضمو لينا بحال هادشي محتاجينش يعطونا لا فلوس لا قلوى يعني بغينا هاديك الشهادة و كدا لعيبات ديال احسن ستريمر و كدا و ديك التروفي برو اي مينز الله انا تو صراحة الصراحة علاش شحال من فوطة وصلتيها فودكا ألف الثاني عنده ألف وتبارك الله أين الشيري؟ زي زي الله مبارك <تصفيق> وزيد في ذلك أصبح قصرش أفر واتشا خويا راه عمي مقشتك لقيمة يا شيري <تصفيق> أه تكون خراط بزاف الصح يا بابا اشي واحد عشرين الف ستا ما شافوك